Hola, Control. Aquí Valentina, en l'òrbita 42 de la missió. Les lectures són bones. Gràcies pels vostres enviaments. La informació que m'heu enviat m'ha ajudat molt. A continuació, us... Valentina, tenim una transmissió entrant. La faig entrar? Endavant. MC01, aquí, estació LGTBI24. Sol·licitem mediació per un conflicte. El nostre comandant ha fet fora dos membres de la tripulació perquè un d'ells... Insistiu en utilitzar faldilles, i l'altra només per ser lesbiana. Què podem fer? Contacto amb el meu control d'emissió i et reporto conclusions. Calli fora. Ho heu sentit, control d'emissió? Sembla que tenen un problema greu de convivència. Quines accions em recomaneu que els hi comuniqui? Restaré a l'espera que m'ho feu arribar via text. Alerta mediambiental. Alerta mediambiental. Alerta mediambiental. Alerta mediambiental. Alerta mediambiental. He de deixar-vos. Fida la transmissió.